رضي الله عنه. أوانخوالان رازي بو. لين رازي بو. ورضوا عنه. وأوانش رازي بون. لفروردgar. لشاكي فروردgar. لجاليان. لفادشتي فروردgar. بويان. لو رزيك فروردgar. لينان. ورضوا عنه. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وبروردجار بويتال خان كردون باقات إجلبهجدا كَا ربار رُبَارَكَانْ ذاتي يندتيدا برا خالدين فيها أبدا كبردوام تيادا دم النوى ذلك الفوز العظيم كامشسر كوتنو درتشوني مزنة لدنيا لها متاقي كرنويك دا د بينين خوندكاران كتابيان دچن سيريز الکترين طلباي بولكاي اندكن بابزين فلانكاس چون سعيده كا چون دخوين اتوا وجواب الراست كامه كا او پيامبلت بوجي چك دزان كمبو كمبو كمبو كمبو كمبو كمبو كمبو كمبو كمبو كمبو كمبو كفعلا أوان درچون ببرسترين بلدرچون و اي مرسيدي اوانكن دائما قسي نظريه شتاكا و واقع عملي نمونه عملي كيرديي شتي چيترا اوندي واقع عملي كان كاري گريان دبي به قسي كان كاري گريان ثابت اونده نابيت ويكسكا دبين لوقي حياتا كومالا كاسانك هن فين دوتريس سابقون الاولون اوانا حوايper وردgar بوحوش شاياتي برستين بوداون شاياتي بوداون كاليان رازيا شاياتي بوداون كا بحشتي بوما دكردون شاياتي بوداون كابرداون دمينوى شاياتي بوداون كاوانا فوزي مزن درشون سركوتني سرکوتنه مزن ينبادستينا يعني إذا كنت توقع سرکوتنه بويد رزقاربون و بويت بويد نابسيري اوكي نابشوين اوانا كويد بل اذا كان امي مسلمان هر جارو فرقه هر جارو كسانك. خومنلي ده كان بقدوو بيشوا وبانغمان ده كان كوكو اوان بين لسرج الله عن وأنا أقول لك أن أي شخص أوانج أن يحب أن يحب وهروها يحب أن يحب أن يحب أن يحب أن يحب أن يحب أن يحب أن يحب بانج الدكابوب <سؤال> بيرو ببرنامج حزب جروب جماعته في القوم زبكة وكساءتك يخوي إلا أهل السنة النبوي خلق بانج دكان بوش وانكو تني في غمري خو علي صلاة سلام وصحابي كرام بكاس نالين ورن شوين إما بكون بكاس نالين إما قدوتانين دالين قدوي مني شو ترش في شوائي مني شو ترش كسيري كين جاوي لبكين وقوبي كين بريتيلا أوانيك خواي جورة لقرآن كيدا الشاياتي سركو تني بوداون كين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ويو مزانا مش حزبك لا حزب كان كاك أمر مسلمان بارشة بارشة وحزب حزب نو أو فلان حزب أو فلان أو, أو سلف كان نابوست بوست شيطان في الأرض لنا كسلف يتحزب نية حزبيش والله نحزب ونمن مؤسس كيمو نمن امير كيمو حالي منوك حالي ايوه دالين باشوين او دين دي اب او بياو بريزانة لساري بون كخوالين رازي بوى شين وسابقون الاولون من المهاجرين والانصار اوان سابقا اي ايما والذين اتبعوهم باحسان كباباشي شوين اوان كايمين بادارت به رضي الله عنه بنص قران تو شوين منهجي صحابة بكبي خوالت رازي ديب زحمة ديب نصي قران بوبينة كمن شوين كومال يا جرتوب زوت نوا ڨادري نقشبندي ڨيلاني رفاعي بدوي ديسوقي تيو شيك هم خوالين رازي ديب آية كم ديب ني لا شويه آية تي شي آية القران هزار وشوال صوت وأندى صار فجأة دابزي هر كاميغلم group وحزبانا دونيو period روز بو آية تي شي بيكتو لقالي بخوالت رازي ديب بلا مآيت كتو والذين اتبعوهم بإحسان شين صحابه كويد شين سابقون الأولون كويد الذين دارت دا رضي الله عنهم ورضوا عن خالة رأسي دباه إن إذا كان مماتن هابق سنابل بيوجد يموكي أو برز أنا بناسين كيفون السابقون الأولون كيفون ببيان ناسين بزانين روشتيان كردويان إيمانيا عقيدا مواقفياً سرخستانياً بإسلام سرخستينان يعني بو اسلام, شون بو, ويما بوا إيه جوكو اوان بين, تشاو لوان بكين, شوين اوان بكين, داوش لفرورد كارب كين, يا متيمان دا بتواني شوين يا يعني بكين. امشو لقورتين كسايتي لدواي بيغمري خواتا سبيدا كين عليه الصلاه والسلام كصديق الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أول الخلفاء الراشدين ثاني اثنين إذا هما في الغار يا كم خليفين مسلمانان وصاحب رفيقي في أغنبري عليه الصلاة والسلام لا سفر ولا حضر ولا أشكوت ولا هجرتي باب بابزان أبو بكر كيب ورزائي أخوة قوري إلي أبو بكر ناوي عبد الله كري عمره دو سال لفي عليه الصلاة والسلام بشيك تربو تمن دو صالو أواندا, في غمصة أوسلو عامل في لدايك بو أوصالك أبراهاب جيشاكي و هجومي كيردا سركعبة، أبو بكر دو صالو كان مانجيك دو أو لدايك دبيت. دا زاناني سير جياني أبو بكر دكان، رانكاتيك أبو بكر قال أبو بوشي هناي لبرامبر هبل او بتداينا وتي اماخويتويا دا بيبغا وريدا بنى يخشد بي حاجته داوى كاريكاند لوب كي او بكرش فرموي اسقيني واطعمني واشفيني داي هبل خوانم داي خوانم داي كان خوش كوتم شيفام بدا فلم يجب فلم يرد له جوابا هيج ولا بيش بيه وبلش قال بئس الاله العاجز انت خراب ترين خواتي وخوايچي انا تواني والله ام ديتوا تش جاي اوي داوا كاريكان بوجي بجيك تو شفام ديتو رزق <تصفيق> ديتو چيت زاني كأوديني لمشركين مشركين لسريته هيچ وابو بكر بهوي رحلات سفري أولاده لهم دين كان يهوديه ونصرانية وديني مشركين حالي بوكي هشتي ابستاني هجيني بويكاتك بيغمري خو علي صلى الله عليه وسلم لغادي حراء وحي بودي ودبي بيبي بيغمري علي صلى الله عليه وسلم اودياردا سيدات دبيني ودبستي لنا وشكوتكدا أبو بكر دبينات.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 و آفرتش وهلو علم من دالانش علي رزا خويا جوري لي بيت. الشيء الإسراء والمعراج دا كاتب في عمر خويا عليه الصلاة والسلام شورابي المسجد الحرام وبو قدس الأقصى بيت المقدس ولا بيش عروجي بيداكر برز بيت وبو سر اسما كان أسماني حوتم دو هيك هاللهمان شو داداد بزيتو دغرتا و بوسبي خبر ددات قريش بيغمر عليه الصلاة الله عليه فرمي من امشو شومتا قدس ليرشو شومتا أسماني حوتم و تفاصيل دكت قريش يكسر كعادتهم دلندرو دكي فهتم بنائي إخوة ذاكيد أما أصوا ساسني ان قصيته دزان الرفيق يشي هيا بجتواني يشي بكر أبو بكر كان من محمد أبو بكر أبو بكر ولا براستي د ابو بکرش کسايتي چې مزن او شاري نوشارې مکه استاو کسايتي مزنا برزا برېزا پشتيواني پیغمبرک علي صلي الله عليه وسلم هم جنبي مشرککاني لاواز کړدبو ک او بکر دې ته نوشار مشرککان په بلد بردمي اي ابو بکر ور اينما نوت پيما نوتي اما تواونيا تو شو ان چې کو زانيتي چې بو چې رو وتي تعلم أن هذا المكان هو المقدس هذا زاني هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان ديوتي ولا هذا من هذا بيتي هو أن وحي خوي بودنيري بو, بو امي غورتر يا شوربيو برز اسمان قورترا. من باورم بيت راز دكات كا اوبلين دكات صديق صادق بو وصديقو بو والذي جاء بالصدق وصدق به پروردگار براستي وهاد بپیامچ راست وهاد وابو بكر يجزا اخوي غوريلبي براستي دانا مواقفي أبو بكر اللي قال عليه الصلاة الله عليه وسلم مواقفي مشرف، علي رضي خوياه جوريلي بتجارته وبمن، ده فرمجاري كان مش كان دوري في غماري عند على مكة، عليه الصلاة الله عليه وسلم بالبي ونانو أزيداني، ده لا يمر سيل والله ما دنا منه أحدنا سوى أبي بكر، فرمي سوين بخواكز ايما نزيج نبو لبيغمبر صاصم دفاعي عليه وسلم الدفاعي ابو بكر انجا تفرغوا له وانصرفوا عن النبي عليه الصلاه والسلام كابو بكر شو بيشو الدفاعي كيرد وازيا لبيغمبر هنا عليه الصلاه والسلام هجوم يعني كدا سر ابو بكر رزاق خويجر لبيت كوتنا سريبا ازيدانو لداني ابو بكر رزاق خويجر لبيت اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله بشبوب كياك دا كوجن كدا ربي الله شتاواني شي كانت حياتي كبيرة، كانت حياتي كبيرة، كانت حياتي كبيرة، كانت حياتي كبيرة، كانت حياتي كبيرة، كانت حياتي كبيرة، كانت حياتي كانت خوي كسيتشي باشا ديو خلجي بنت سراين فيروز الإسلام. كاتك دابينات بلال حبشي رزاخواي غوريل بيت لجير بردي جرمو لا بردي جرم تعزيب ددريت ابو بكر رزاخواي غوريل بيت دشي بكروتوا دالبا شان ديفروش تلن ب 5 زير او بوكر داليت فرمو بمدني من ازادي ديك ديكراتو ازادي ديك نك بوخدمت كاري خوي دالنشنك شيته اول والله وتبا اوقيه ششده ببيمن هر بيمن د فروشتي او عبد الرشيد شيه كيتيشو شيد وي بي بينجت بيبدا دالناخير ايو شان شيدون والله دواي صدق او قيش دان كربالي زير دم دبيتان وي او عبد مسلمان رزقار كم بلا ايو فرح مشتكا بلاي من المسلمين من وكانوا يقولون: <تصفيق> "إذا كانت المسلمين المشتركين، إذا كانت المسلمين المشتركين، وكانوا يقولون: "إذا مشككان المسلمين المشتركين، وكانوا يقولون: "إذا كان المسلمين مسلمان يقولون: خلق، كان المسلمين يقولون: يقولون: يقولون: عثمان وعمر رضي خوان لبى وهروها طالحة وزبير وسعد كربي وقاس. دوائقة مشيك كان دلًا أبو بكر ناب الرقيب يبدين برت برتوان بالأوكرى. بعد أبو بكر ده كان لما كدروات يشج لا يا وما قلاني مشيك كان كابن الدغينة. The Gareta will regard the Abu Bakr la Makeda Cheta the Abu Bakr. The Abu Bakr is the first حرمه مكه وتعظيم مكانها الاخوه او لشوي خويتي. اخواتي بل ام اهلي مكه بياعي وكتوا بياون شون ده بتوبچيت الدرواه ورا من جوار الدكم لبناي من دابا كزنات وانا دسكاريت كان لا نوع عبد ابراكان او عاده جوانهايا جوان جيوان ككسيتيال وتي فلان كز من بناي ددم كسيترنات وانا دزدرج بكا أبداً، الرز ليكتر دجرين. طبعاً، لا ودا شاكا حق، يكتر بنا ابداً، لا سرنا حق. ابن الدغناء أبو بكر دجريني تو وشاري مكان، وبا كان قريش، دالله أبو بكر لجواري جواري من دايا، لا بناي منها، كس بوينية لينزيك بيتو. دالله نبش. والله مرجمان هيا، مرجكة تانشيا. لأنو مالي خوي باع عبادت با عباداتكا با خوا برستيبكا با نويشكا القرآن بخوينه بزنيتا دروه باشكرا نويجو قرآن خويندن نكا شكا أبو بكر بياويكا لكاتي قرآن خويندن خوي ناقرت بياويشي رقيقة دلنا سكو يعني تاقوا دار طبعا إيما دلين تاقوا دار كقرآن دخوينه زور بحزيني وبا تاقوا وديخوينه افرتاني قريشو گنجو لاو منالاني قريش بيبيستن تاثير ينتدك نبل مال بيته درو كاتك قران دخوند ابو بکر راځه اخوي ګوري لي بما وي لسرو اتفاقا د مينته دوی هزدك اخو خو پرستي ودينداري هروني من خو خو پرز بم هرشي سرشان مانه ادعو الى سبيل ربك دچي له هاوشي مالكي دمزګو تک دروز دکاو دز دکا بنوښ كردن قران خوندن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 أو بدي القرآن خيني شي مسلمان أوها وقي ورما وشوك بو سرسامة تيشي ناقا. بس بززاني أو أو كلاما أو قرآن جيايا جيايا إلى قسمرو جيايا لقراني ولا موسيقى ولا شي ولا شي متأثر دبن مشركين كاويان بيني ترسان وتيان أبو بكر برداوان بلا سر سراوة هارشي جنجولا ومنال آفرت من هي لدستي ددين همي مسلمان دبن همي كاريجر القرآن داتا سريان ووتيان ابن الدغي نورا اتفاق مانوان ابو أيوش دكتي تلاه وبكدر الله أي أبو بكر كارج مكة من شرم زارب اتفاقي من لجلته ولجل أوان أوابه جايان اويا لجوارو بنائي من دردشيت يا اويا لو مزجوا تدردشيت ودكتي وناو مالك يخوت أبو بكر رزق خواني ليه بده فرمت توا سباع صدق ممنونتم هيك يتر بنائي تومناها من لا بنائي خواني بروض اذا كان بابك بردوام دبي رساوي خايبار ودغالي له بي تاكاتي هجره ديت هجره دكان صحابه اذن درن بهجره كردن ابو بكر بيانيو وارد يت لاي پیغمبر عليه الصلاه والسلام اي پیغمبر اخوا اذن داي منجبرهم هجره كان يا مري اخوا عليه الصلاه والسلام بيدفرم صبرت بي ابو بكر تو اولا مك جاري تو مرو بو سيدي مكانتي ابو بكر كلاي پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرميل لويه من توبيكو بروي يا عبدي إخوان علي سال صلّم أبو بكر يعني في عبدي إخوان أبو أمني هشتو توا. <تصفيق> كأن راجد من الهجرة كمل هر ديارة من بيت من أوبم. ك. ك. مكة مشركين وخبرة زانا برياضة هالكسيك محمد وها ولكي ابو بكر بجريت بجرينته بزين دويب بمر دويب اواندا سر حشتري دريت اغراءاتي شبهيز بقوات هم يهديك اللايك ودكيوتا جاران وقشكينين بوغرتني في غمريه خالص وسلم لقال ابو بكر في غمريه خالص وسلام دشيتناو غاري ثور نوى أشكاوته سيشولة ويد نوى أبو بكر زاي خواني قري لي ويد فرميه كاتي كمشي ككان هاتن لسردمي دمي أشكاوتك واستابن إماج الجير وابين وتماي بيغمري خواني صاع صناب خو هريشة جلواني سر سر من استسيري جير خوي كادمان بيني ومن كيف يكون للمسلمان هشم زياترين يلعبون؟ كلا ناقشتيم، <تصفيق> بيع بعلا دينك أيخوا تودي <تصفيق> جينيت؟ أي بيع مريخوا علي صلاة زور ترسم هي، بيمان بذنو أي أبو بكر ما ترسه خفض ما الله ثالثهما؟ تود د بێگومانە چۆن بێبرامبرد دووو کەس کەسێ هەمیان پەروردردگارە ج لە جلاو. ئێ هەر کۆمەڵێک هر دەستەیەك خوای گەورە لە گەڵیان بێ بێگومان سەرکەوتون بێگومان پارێزراون جاباەک کەس بێ با دوو کەس بێ کە خخوای شت با خوا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يقول لصاحبه بنص قرآن فالواردقار إثباتي كأبو بكر صاحبها ولي محمد عليه الصلاة والسلام استامرك كسانك من قصبة أبو بكر بلين. يا بلين ما أبو بكر ما ناويت مما صد لصد شواني قرآن بيارزيو بيأدي بيبرا من رب العالمين جل جلاله أبو بكر خو ای ګوره حلی بجرد محمد عليه الصلاة <سؤال> والسلام پېښتون نه واشکاو ته ان بكر ده فرمای اي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بوسته نو ما رګ دو بش کې یو شی او تاج لكاني هيك برا ونامنه كونك دمني باج نبي خويل سر داتنيت نكا لو كنا وشتك بيت الدروا ازياتي پیغمبر بدا عليه الصلاه والسلام پیغمبري قاد تجرو اي بكري قاج لك قالت بويت فرمي پیغمبري خالص السلام او كنا نمهمو غيرتو انك شتك بيت الدروا ازياتت بدا آوابو لقل پیغمبر صلى الله عليه وسلم وها هو دوائي هات لا لغار لاشكوت رزقال بونيان ان جاء هجره مدينه ابو بكر بردوامه نكال بيغمر اخو علي صلي الله وسلم خوي عليه الصلاه والسلام و بردوام دبيلا دعوه كردن و خدمت كردني بيغمر صلي الله مرحبا امرنا بمسلمين وجدنا دکات نحن خیر بکن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن او نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن حالتي نحن نحن نحن نحن نحن في عمري إخواني صلواته وسلامه كدعوا للصحابة دك كومك وهاوكاريك وكانوا عمر زاي إخواني يقولي لي بده فرمه أجر هيد روجك لهيد كاري كخير دا بيش أبو بكر نكوت بموع رجام وع أمره بيش أبو بكر في كاموا نيوي مالك ده ده ده أي دهنة نيوي مالك أي رج مالك أي دكات دوبش نيوي دهنة لبرداس تبي عمري خاداي دني علية صلواته وسلامه في عمره صلى الله عليه وسلم يقال سيرده فرمه عمر ما أبقيت لأهلك وأن يقولوا <تصفيق> أن هذا هو المعركة، أن هذا هو المعركة، أن هذا هو المعركة، أن هذا هو أن هذا أن أن خَوْيَ شتيش توبه خزانه من الرد؟ فهمي خوي جورا ماو وخوي جورا رازقا و توش غير جيان دا ماوي اي بيغمري خو عليه صلاه والسلام دلنيام ناهيلي هيتش خزاني شي مسلمان فشيب كبت. ومرزا خوي جورا لك اودبيني فهمي والله لن اسابقك الى شيء لن اسابقك الى شيء بعد ذلك ابدا. تواو توبه جاري استلمت بيش برشا لقلتو ناكم محاوله ناكم لحيتيك دا بقى موته شوكا ناكم بتو بتو ناكم. رضاي خوي برو الجاري عن البيت. روج إشتير بيا أبو بكر رضاي خوي جوري به. هلا قال عمر لشتك سعدية قد كبيته بينيان. بولا أبو بكر ذيب ولا بيا عمر عليه صلاة. كذيب ولا أبو بكر جل كي خوي حلكر دوا أواجه وإنسان كابه بلا بر وهاليد كابه وينك به عمر يخو عليه صلاة. من الدور وده فرمه. ها ولا كتان كأبو بكر رضاي خوي جوري به. فقد غامر اكيد استغروي داوا توريا سلام دكات ابو بكر رضي الله يرضي بحي انجده فرمي إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء واسرعت اليه ثم ندمت فسالته ان يغفر لي فابا علي فاقبلت اليك فرمي بي عليه عمر اخ عليه صوص اشتك لما قال لك بيني من عمره رضي الله يرضي بحي ببلش شو مولى عمر داوي لبردنو زعيش ملكرت اواب الصحابه رضي الله يرضي بحي هاشتيك <تشفق> <تضحك> روي دابا مروبا هاالرو دادابا بلام بابا لبشيمان دابا بنا وندمت بابا لبشيمان بومو داوام لكيرنمازاكا لين بوبوري بلام نيكيرت او تمن بابا لها توما تلايتو في عمر عليه الصلاه والسلام يغفر الله لك <تضحك> يا ابا بكر يغفر الله لك يا ابا بكر يغفر الله لك يا ابا بكر خوّي جورليت خوش ب أبو بكر خوّي جورليت خوش ب خوّي جورليت خوش ب يعني بو خود بيت خودت بيت عقد كير ثم إن عمر ندم عمر ك فشمانيكي أبو بكر قبول نكيرت وجرني أزان نكيرت استاير دكاترة ن ندبو أبو بكر فشمانة بحال الراد مالي أبو بكر فيبلكا كجرني أزان كيردي من عفوك أبو بكر لما عنيه دزانت يكسر شوتا لا يفي غمر عليه الصلاه والسلام. بابالرا دكا عمريش دكارت دكاتا لا يفي غمر عليه الصلاه والسلام. كاديت قصه كا طبعا باز دكا دواي سلام كردن في غمر اخوان عليه الصلاه والسلام يتمعر وجهه. دموشاوي دقوريت تورا دبيسور هل دقا راه. ديالا في غمر اخوات تورايا. لا شي تورايا وبوت حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتي أبو بكر ترسيه بيغمار إخوات ربوة لموزعه دكيوة سردو تشوك كاني تشوك دا دادداد دا لبردن دا بيغمار صلى الله عليه وسلم فرمى والله إن كنت أنا كنت أظلم أي بيغمار إخوة من ختاب من ختاب أو إنصاف أو تقواة أو إيمانة إيه ما كتشي شيء كيو تبيني إيه برأيك ما نوى ده معنيه كيتش كين بحكم هرتشونه بتسيلي تيب كين كبولين إيه مل سر حق بولين برا برا كمن استعمر بعكسه فرمي أي في عمري من خطاب ربهم من خطاب ربهم بعلم في عمري عليه الصلاة والسلام ده فرمي شيء صلاة وسلامي خالص فرمي إن الله بعثني إليكم أي عمر تو تيج راي صحابها متنجوب جرن كاتيك خوي غورا مني بو اي ونارت فقلتم كذبت. حموت انبيتا ووتم درودك يتوبي غامبرنيت. وقال ابو بكر صدقت تاك كسكب مني ودراز راس دافر لا لان خوان الراوي ابو بكر بو وواساني بنفسه وماله. ابو بكر بنفسي خوي وبمالي خوي بشتيواني مني كردواه. فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ أريه أن الأمر <سؤال> ليس به أن يكون أن يكون أن يكون سبحان الله في يكون أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون أن لأن أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر جاية هموتان واتان كذبتا تنها عمر فرمي صدقت <تسكت> وبشتواني كردم بمالي خوي بنفسي خوي تبي قدري أو يبزانا آي واز لصاحبة من دهنن لمودوا بزانا قدري أبو بكر جاه قصة تر يشي لا خدمي رسول عليه صاصر مشيلا صحابة لأن با با با أبو بكر كان يقول أن أبو بكر كان يقول أن أبو بكر كان يقول أن أبو بكر د يقول أن أبو بكر كان أبو بكر كان يقول أن أبو بكر كان يقول بكر أو, أو صحابي مش بدوي دكتور دزانت خطرة عشيرة أو صحابي تر دل إن يعني شيء ديفيد رخت بري الله كان شو بوست كان أو والله تورابي بيا غمباري خوات تورابي بوا خاطري أو، و والله جورج بوا تورابوني بيا غمباري كي تورابي البيت، قرب سال سلام ما كان بقرنوا، قالواكم دين دفاع له من ذا كان، بيا غمباري خوا حكميناه حق نادا، بقرنوا بقرنوا، خمداش ولاي <تصفيق> عليه الصلاه والسلام انجا ده شيء ولاي بيا غمباري عليه الصلاه والسلام أبو بكر قصقيب وجيرتوه كو خوي، وأويز دي جيرته. و... ابو بكر رضي الله خي غير لي بك بيغمر خاصه عاصم دفرما قزيك ابو شواز ابو بكر ده ذكاء بغريان ودروات دفرما بيغمر خاصه عاصم ها ولكم اواي ورفيقك كم جيرانك اواي مدح دكات بحال ابو بكر نبو بوبيا وبريزا اجر خاوني او ايمان وتقوى نب ورضي الله خي غير لي بيت كباسي وفاهتي ببرك عليه الصلاه والسلام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 فلام لما واقف ده دردك بونيّة بونيّة كأبو بكر كسي شيء دلناسكو كقرآن دخوينه خوي بناجيرة دقيقتو كسي شيء برح يعني كسي شيء أبو بكر لاوازنية هوالي وفاته في غمر خاص عصام بلاو دبته في عمر صعصم موفاتي كرت عمر زاي خوي جوريه بكذا بيستيت خوي بناجيرة دفرمي والله دستو أو كسان كأو أو آية تدخل كا وما محمد محمد إلا رسول قد خلت, قد خلت من قبله الرسل أفا مات أو قتل انقلبتم على عقابكم محمد رسولك لا رسول كاني كان وجاك مرد يا كجراء أي والذين هل دقرنا مرد يا كجراء صحابة والله كأنما يكم جار مانا أم آيات ببسنين كعمر باسي كرت مرد يعني في أغنبري دمره عليه الصلاة والسلام لا يجب محبتي يكون ان من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من يكون من من عليه أبو بكر أما من, بشوكا كوتي نزاني من توا وأنا أقول لكم أن أبو بكر كان يقول أن أبو بكر كان يقول أن أبو بكر كان يقول أن أبو بكر أن أبو بكر كان يقول أن أبو بكر كان يقول أن بكر كان أن أبو بكر أبو أبو بكر أبو أبو بكر أبو أبو بكر يقول أبو بكر قول مالك ولدين؟ قول مالك هذا إن نادين. باب كأبو بكر. اي قائد حازمو حازم وقائد شيء ناجح وسرك يا دل كاك جن وضع كما الناس كظروف كناس ك. لي أن جري شيء زكاة نادا باني دا شيء بين من بجرين. باني بتشو بيغمبر عمر نوما نما أبو بكر رضي الله عنه يقول لي بده فرمي الجيش يا عمادة كان بو جنگان دجي أوانى كهل قراونة تبع وأوانش كزكاة ناتن عمر رضي الله عنه يقول لي بده فرمي أي أبو بكر بوش تي وعده كي بودا جن جد جيان رازينية أبو بكر رضي الله عمر دا قال بده فرمي أجبارون في الجاهلية خوار في الإسلام تقول الجاهلية دا كم مسلمان نبي ياوي شيء أوان ده بغيت وازا وبهذبوي شيء تا أي عمر استعلنوا إسلام دا كم مسلماني تريد <تصفيق> ترسيت اي عمر ان جابوي باز زكاته دليلي بودي نتوكا كسيك زكاتنا دا وببنا في رقيك وجماعتك ممانع بن شايستي قتالا فرمي والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها للنبي عليه الصلاه والسلام لقاتلتهم علي بتشو كترين شد ككاتي خوي زكاتي يعني اذا كدوا امره لا يدير نكر من دا جنجم دا شي هذا دا بيت دين باريز راو بي نا بهيشي ليكم بو خاطر کرسیه که خوم تنزل کمل هندش دیدینه دي نایکم بر دوام بو خای گورس تاریخ است انجا پیغمبر علی صلوات علیه peace وفاتی جيشي چي تجهيز قياده أسامي كرزيد زيد بو شام بو فتح شام صحابه اي ابو بکر پیغمبر نما عليه صلوات است اب جيشا بو چوي بريدكي دترسين سرك او دترسين روم وابن فرمي والله جيشك يك اخوة بري اخوا امادي كربي توجيه كردبه دبه الا بروبه هدافي قوي بك ابدان چون حالي ده يلا اسامه كورو ان جال ابو بكر ذا فتح الشام كره وبش يجي العراق هل فتح ابو بكر رضا اخوئي قوري لي بيت لقل اواد الناسك بو بلام ايماني بهز اراء ومواقف حازم بتوبو لكاتك كديب بخليفه بوني بخليفه مسلمانا تشي كبر وخيلا ولا خبايبوني نكا او بري تواضعي فيكات ده فرمي اي مسلمانا قد وليت عليكم ولست بخيركم من كراو متغري إيوه بلا من ونبي باشتريني إيوه بون ونبي با والله باشترين مال بو باشتريني صحابه اش بو مسيري او تواضعك فما من كرامة تقولت انا، بلى من خون بباشترين، ناس انا ولا ايوه. ابو بكر رزاق خويا قال لي ب تيروانين بو بارت شون بو وكو خادمك، كو سيدك. شن كمال سامان مال، افضل خادم و اسوء سيد. مال كخزمات كارت بباشترين شتا، مال بو خزمتي خوت و دينكات، وخزمتي مسلمان. بلا كمالت كرده السيد وجاوريه خوت خراب ترين سيده مال جاورد بيت كمالت خست الجير بيت برد الدكاتوه كمالت خست السر سرد داد دبزينة ورسواد دكات بوه أبو بكر زايق واي جوري ليه لي أوندي مال دبخشيه مسلماني رزغار دكر عبدو كويلي رزغار دكر وكا كا بيعمري خواري صاصم دواء كير بهموم مال يخوي دهينة بوا شو كمال وقوق خادمك كسيد دكير ناقوقوق سيد يشخوي وجاوري لما وقت فكان يا ابو بكر زي خو يقول لي بي كاتيك بيغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم دمر بيشتر فرمويت اي مي بيغمبران هيچ مشتك بميرات جناه يالين فاطمه كتي بيغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم داوي ميراتي باوچيداك ابو بكر استا خليفه لنا أما مكتي بيغمبر علي صلي الله عليه وسلم كتي بيغمبر من چون دتوان بلمنا دفرمي فاطمه هيچ حقيقه نيه بيغمبري خو ميرات جناه يلت أو يجي يشتو بو بيت المال. بل أم لها مان كاد خزاني بيغمبريش ككتي خويتي عايشة ككتي أبو بكرة هل بيوج دالتو هش حقي كدنية لويك بيغمبري خواتي يشتو. كاتا أو كاسادتو أنا قيادة بكا كفرغ نكا لبيني كرا مسؤوليك وكشا مسؤوليك لقلتشا فقيرك وكرا فقيرك. ولقل كري خوي وكشي خوي. أجينا كاسيتي عادل نابي ودات برور نابي سرقوتو نابيت. ولا خطبي وردتيني خلافتي دا فرميكي قائدي متمانة بخوبو آوايا فرمي القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه حق الضعيف كامتا خيبا بقوته بهز دزانة لايمن زهر ضعيفة تا حقي ليدا ستنموا حقي فقير حقي مظلوم والضعيف عندي قوي، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه. كما اشتا ضعيفه وبيد صلاته وبيكاس وبيع عشيرته. ضل من توا لمود ما فهم داخلين لا من زور بهيز من لقل قوم خلافتك أبو بكر لقل حقبو. لقل مظلومبو، نقلقل ظالمبو. لقل أو عن بكاء خاون حقن. يتش اللي فضائلي أبو بكر رزق خويا قوريلي لي بي. كا بهتانك وعايشيك تي دروس كراوتيان زينكاره ودركوت كا رأس المنافقين كردويتي و هندي للصحابه بو إشاعه وبروباغنديه هيشي لو انا مصطح بو مسطح ياك يا أو بكر بردوام لفقيدة يا شاكي بس اليو هابو كتي شون حاشي مسطح قاعديه كده لا اتقي شر من أحسنت إليه دائما للشر يوك سانبتر سكاتو تشاكا يلغلكي تشاكا يلغلكر تشاكا يلغلكر لبريكه زفرد بيدباتو لبشتو خنجرك اللي هذا وتمنحاش ايو خلكانك يا او استا مستطحتوشي موقفك بوكا غلط بو رضا اخويا لي به حد اجوتي عائشة دافن بيسيكردو بروباغندا منافق بلاوي ويد مسلماني ساوي الكش بدوي كانوا دا بن الجسر بوبلا ابو بكر رزاي خويا يقولي لبس وين دي خربتي لمودوا هرشي شاك قالك غلطناكم بردوا من شاكمل غلطو ذكرت استا او وفاكته خويا غرايتي نرد خواره الفضل منكم وسع او انك خاون فضل خاون شاكن باسوين نخون بلن لمودوا شاكه قالك سيكناك انك خرافي قالك دين لا لين خرج من عفوا كان حزنك الخواله ترخج به فرمي وراء اي مستح او عفوا كتقيناك او بوستاند بوكش كم كرت عفو معفم كردي لبرخوا عفو كردي او ابو بكر بو بشي كم لجياني ابو بكر زاي خوي قوري لبيت وابن عمر زاي خوي قوري لبيت افرمي امل سدمي صحابه ده دمانوچي دمانوت باشترين كز لدويي ابو بكر لدواء ابو بكر عمره لدواء عمر عثمان لدواء دا واست تفاضل ما نذكر چيل شي باشتره محمد كري حنفي محمد كري علي ربي طالب رضاي خويا قوري لي بيه دفرمي باباوكم ود كعلي طالب من خير الناس بعد رسول الله خير ترين وشاك ترين كز اي علي اي باوكا قال ابو بكر قلت ثم اي قال عمر لدواي ابو بكر عمر دفرمي ترسام سيهم ان عثمان بلام وتمتوي اي باو كسيهم كسطوي لإسلام داسيهم بياو فرمي ما انا إلا رجل من المسلمين من يجيكم لا مسلم انا بس من مكه كواتاب بشايتي علي رزاي خويجور لبي، خير ترين كزلدوى بيا عمر ابو بكر بوم انجا عمر زاي خويجور ليبي اي لي شوين انا ادعي شوين كوتني علي داكن بلى مقصو بيرزيو بأدبيش برانبر ابو بكر وعمر داكن اما دوشتي لك جواز رازنا كان شوين عليش نكوتون شوين بخو إذا كانت هناك دو شخص يقول أن هناك أي شخص يقول أن هناك أي شخص يقول أن هناك أي شخص يقول أن هناك أي أن هناك شخص دكه ولا قال أوان إجلبهاشتكم أنكتبه آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبارك